السلام عليكم ابتداء من العصور الوسطى الى الحديثه سنعرض عليكم عجائب الدنيا العشر التي يجدر بك معرفتها بعضها من صنع الانسان واخرى طبيعيه من خلق الله انها حقا رائعه فريده من نوعها وخاطفه للانفاس اذا كل ما عليك فعله هو الجلوس والاستمتاع بوقتك بينما ناخذك في جوله خياليه حول العالم المسيح المخلص ان هذا الاخير هو عباره عن قطعه فنيه على شكل تمثال ضخم وهو رمز للديانة المسيحية البرازيلية بدأ عمل بناء هذا التمثال سنة 1922 وقد تم توظيف مجموعة من مواد البناء من قبل الخرسانه المسلحة وحجر الألماس وقد استغرق إكمال بنائه تسع سنوات كاملة يتم افتتاحه رسميا في أكتوبر 1931 لقد تم تصميم هذا التمثال الرائع من طرف المهندس المعماري البرازيلي هيتور دا سيلفا كوستا بمساعدة بولاندوسكي إن هذا التمثال يقع في قمة جبل. ليكوركو بريو دي جانيرو والذي يبلغ طوله 98 قدما ووزنه 3530 طن كما يعد واحدا من عجائب الدنيا السابعه وكان الهدف وراء تصميمه وبنائه هو اظهار حب المسيح للناس وترحيبه بهم شيشانتزا <تصفيق> توجد انقاذ مدينه شيشن ايدزا بمايا الواقعه بفالادوليد وميريدا بالمكسيك كما يعتبر هذا الموقع الاستراتيجي الاثري واحدا من اكثر مدن المايا القويه اقتصاديا قديما اضافه الى كونه موقعا يزخر ببنايات هندسيه ومعماريه جد غنيه ومتنوعه كما تحوي شيشن ايدزا على هرم يدعى تمبلت اوف كوكولكان او ال كاستيلو والذي بني ما بين القرن التاسع والثاني عشر والذي تم استخدامه قديما لاغراض دينيه وفلكيه برج بيزا المائل بني هذا الأخير لإثبات ماذا تراه مدينة بيزا لسكان فلورنسا بدأ تعمل بناء هذا البرج بأغسطس من سنة 1173 من طرف المهندس المعماري بوناتو بيزانو عند الانتهاء من بناء الطابق الثالث سنة 1185 بدأ البرج في الميلان منذ سنة 1998 تم وضع جرس في قمة الطابق الثالث واستمروا ببناء طوابق إضافية لا زال برج بيزا صامدا إلى يومنا هذا كما أنه يستقطب ملايين الزوار من كل في انحاء العالم ويعتبر من اهم المعالم الاثريه وعجائب الدنيا السبعه بني هذا الأخير من طرف شاه جاهان حاكم إمبراطورية مغول الهند وذلك تخريدا لذكرى زوجته الثالثة ممتاز محل وذلك أثناء ولادة طفلهما الرابع عشر كما يوجد بمدينة أجر شمال غرب الهند وقد كانت هذه المدينة عاصمة لسلاطين المغول المسلمين كما نتج محل بني برخام خاص يتغير لونه من وردي صباحا إلى معدني ليلا إن تجمح يعد رمزا للحب الأبدي الطاهر والصفاء، يوجد وسط البناية ضريح الأميرة، وقد كلف الإمبراطور بناؤه ما يزيد عن 230 مليون دولار أمريكية بما يساويه في أيامنا هذا، وقد اكتمل بناؤه عام 1648، إن خارج القصر مزيج بالأحجار النفيسة والأزهار. شلالات فيكتوريا تقع شلالة فيكتوريا في النهر المعروف باسم زيمبيزي، كما أنها تعد من عجائب الطبيعة. استكشف هذه الشلالات المستكشف الأسكتلندي ديفيد ليفينغستون، وكان اكتشافه لها في العام 1855، وذلك في شهر نوفمبر من ذلك العام وقد سميت هذه الشلالات بهذا الاسم نسبة إلى ملكة المملكة المتحدة الملكة فيكتوريا كما يخشى السكان الأصليون تلك الشلالات لهذا يلقبونها باسم موسي تونيا، والتي تعني الدخان الذي يطلق الرعد كما يسمع صوت مياه الشلالات من على بعد 40 كم وتعتبر الأكبر من نوعها في العالم وهي اليوم وجهة للعديد من السياح من كل بقاع الأرض الحيد المرجاني العظيم إن هذا الأخير يعد واحدا من عجائب الطبيعة بحيث يمكن مشاهدته من الفضاء، يقع بالقرب من ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا ويغطي مساحة 348,000 كيلومتر مربع، حيث ستكتشف تنوع المناخ، الحياة البرية والنظم الإيكولوجية الفريدة من أكثر من 900 جزيرة، 29,000 شعاب مرجانية و1600 نوع من الأسماك. The Colosseum الكولوسيوم أو الكولوسيم أو ما يسمى المدرج الفولافي هو عبارة عن مدرج بيضاوي الشاكل بني أساسا بالطوب الخرسانة والحجرة ويرجع تاريخ بنائه إلى عهد الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول، فيما بين عامي سبعون واثنين وسبعون بعد الميلاد، وكان يستخدم للاحتفالات والمناسبات الدينية، العاب الصيد، وتنفيذ عقوبات الإعدام. يحوي المدرج ستة مدخلا وقد يستوعب ما يزيد عن خمسة عشر ألف شخص. سور الصين العظيم. بدأ بناء سور الصين العظيم خلال عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحاربة قبل أكثر من 2000 عام، وأودى بحياة مليون شخص لبنائه من بينهم عشرون ألف صيني، يصل طوله إلى أكثر من 4000 ميل، ووفقًا لتقارير بي بي سي نيوز فإن مقاييس جديدة أعلنت على أن سور الصين العظيم يبلغ طوله ما يقرب 5500 ميل، إضافة إلى هذا فإن سور الصين العظيم بني على مدى فترة 300 سنة. فهو طويل إلى درجة سيتطلب منك 12 شهرا لتقطعها ما يميزه هو أنه يمر بتضاريس جغرافية مختلفة ومعقدة حيث يعبر الجبال والأجرف ويخترق الصحراء ويجتاز المروج ويقطع الأنهار يرتفع سور الصين العظيم إلى نحو 7.6 متر وهو نفس عرضه عند القاعدة كما يستقطب هذا الأخير العديد من السياح يوميا ماتشو بيتشو تعني كلمة ماتشو بيتشو باللغة الإنكية قمة الجبل القديمة التي بنيت منذ أكثر من ستمائة عام من طرف شعب الإنكا في البيرو وفي 24 يوليو 1911 اكتشف المستكشف الأمريكي والأستاذ هيران بينغام أطلال مدينة ماتشو بيتشو القديمة المغطاة بغابات استوائية كثيفة والغريب في الأمر هو أنه تم اكتشاف هذه الأخيرة صدفة عند بحثه عن أثار الإنكا التي دمرها الإسبان ورغم تطور عصرنا هذا إلا أنه لم ينجح الناس بفك الكثير من الخيوط العالمية. عالقة. كيف نجح شعب الانكا بحمل الاحجار الضخمه التي استعملوها في البناء الى اعلى قمه الجبل بدون الاستعانه باي عجلات ناقله هرم الجيزه الاكبر يقع الهرم الأكبر أو هرم خوفو بمنطقة اهرام الجيزة في مصر يعود بناء الهرم إلى نحو سنة 2560 قبل الميلاد حيث شيد كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو كان يبلغ طوله 481 قدما ولكن مع مر السنوات فقد هذا الأخير 30 قدما لذا تمت الاستعانة بحوالي 2.3 مليون كتلة حجرية ويعتقد أنها تزن ما يقرب 5.9 مليون طن لإكمال الهرم على مدى 20 سنة أخيرا يمكننا القول بأن هرم الجيزة يستحق لقب أكبر وأجمل هرم في مصر بامتياز إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة